هلا معكم مصعب المالكي. مبارك عليكم الشهر، انا على اليوم موجود عند نون وهذا رمضان مع اديلاس. أول شخص تقول له مبارك عليك الشهر. الوادع هل يومك وأبوك رمضان وجه لوجه ولا على الواتساب؟ وجه بوجه، الواتساب مطق. برنامجكم طول رمضان. خواطر. العصف ايام زمان ايام زمان طاش ما اكيد الدزب ما الترا بوست 3.0 صحكم فيها هذه العافيه اخيرا بعد ثلاث سنوات هذه اول أدية انت طيب أنت